السلام عليكم لو احنا بنقطع هنا في <تصفيق> على هذه هي الطريقه الصحيحه احسن طريقه باش تقبوا هل... هاد الجلد هذه ناضي يلا